Підскажіть, будь ласка, який краще використати парабар'єр при підшивці стелі на мансарді, плівку чи мембрану? Дякую. Анастасію, у вас невірне запитання, тому що плівка і мембрана – це, знаєте, зовсім різні речі. Плівка, вона може бути як дифузійна, так і пара непроникна. Мембрана, вона, скоріше за все, пара проникна високодифузійно, ось. Тому тут по вашому питанню треба уточнювати. Ну, але я ж таки вам скажу, що мембрана точно ні. тут вам повинна бути пара бар'єра, пара бар'єр, це зазвичай плівки, або фольгіровані, або нефольгіровані. Якщо у вас є повітряний прошарок, то тоді можна використовувати фольгірований Просто ви можете утеплювати мансарду, наприклад, без перехресного утеплення. З перехресним утепленням можете використовувати. І тоді парабар'єр або тут, або тут вже буде... Залежить від того, який піражок оцієї мансарди ви набрали. Але дивіться, якщо ви робите оздоблення... То, Згідно ДБН у многошаровій конструкції, там сказано чітко, що якщо у вас є повітряний прошарок, тобто оце, то ви можете використати пару пароізоляцію і тоді десь відсотків 5-10% ви збільшите теплоопір за рахунок того, що фаліга вона буде відбивати інфракрасне ізлучення. Це наше тепло. Ось, але тільки тоді, коли тут є повітряний прошарок. Якщо ви будете використовувати технологію, по котрі монтуємо ми, нагадаю, що це вебінар «Комфортна мансарда», котрий доступний на блозі, будь ласка, заходьте і дивіться. І ось тут буде додатковий утеплювач, наприклад, другий шар перехресного утеплення. Тоді вам, ви можете використати звичайну плівку, параізоляційну. Фольга вам не потрібна, вона працювати не буде, а тому не треба за неї сплачувати грошей. Зрозуміло? А мембрана точно сюди не піде. Мембрана вона буде ось тут, для того, щоб дозволяти цій системі сохнути.